مولانا الجميل من جمال الجميل مولانا الجميل من جمال الجميل ثقب من نور احضاء منه السبيل قد سألت الصحة هل لي طاقمتي قد سألت الصحة هل لي طاقمتي يوم جمع الوراء لا كفين فاتبع نهجه قد يدلك دليل فاتبع نهجه قد يدلك دليل أكحل أدعج والمحي أسين أكحل أدعج والمحي أسين كلهم أنبياء فهو طه الرسول